Pjesma plave boje, Dok mreže noći, Mjesec plete, iz zove ksebic vrčka i strave, promatra njemo, Kako obzore, Ruke večeri, Lagano plave, Upliče mjesec zlatne niti, U moje misli, Što s tobom šeću, Snovi lutaju, Raspliću kosu, Nježno te maze, Love i paze, da li da ti napišem pjesmu klavu, pa da je prepustim zaboravu ili možda pjesmu bijele poje, ooo, tebi pjevao najdraže moje.